Це кадри зі змагань Марії Полянської на чемпіонаті світу з пауерліфтингу, де дівчина перемагає. Сьогодні у Марії перше тренування після змагань. Спортсменка розповіла – здобула чотири золоті медалі. вага у мене була з присіду, ціллю було 160, бо це був рекорд. З тяги було 150, це теж рекорд. Ми хотіли, пробували поставити в жимі, але, на жаль, спроби не вдались. Також вийшло в сумі поставити рекорд і зайняти перше місце в абсолюті серед дівчат. Тренер спортсменки Ігор Лисий розповів, попередні рекорди не могли побити впродовж кількох років. Встановили рекорд світу в присіданнях 160,5 кілограмів. Цей рекорд приблизно стояв три роки. Він належав американці. Далі був, жим штанги лежачі, теж пробували встановити рекорд світу, не вдалося. Після того встанова тяга, і в становій тязі 150 кг Марічка потягнула, Це був рекорд світу, ну і одночасно рекорд Європи. І ця сума трьох вправ дала можливість побити також рекорд в сумі триборства. По становій тязі, до речі, рекорд стояв уже 10 років, його ніхто не міг побити. І оце Марічка приїхала і його зняла. На цих змаганнях каже Ігор Лисий, Марія Полянська стала абсолютною чемпіонкою світу. Абсолютне чемпіонство визначається в нас за формулою IPF, там, де співвідношення піднятої ваги до ваги спортсмена, відповідності множиться на коефіцієнт і визначається серед всіх чемпіонів по кожній віковій групі визначається найсильніший спортсмен. Коли вже знали, що Марія зайняла перше місце в абсолюті. Приємно, бо тому що, виходить, серед дівчат наразі вона сама сильна у світі. Марія Полянська каже: "Цим видом спорту займається 5 років. За цей час їй вдалося стати майстриною спорту міжнародного класу. Найбільше мені запам'яталась Румунія, бо я там найбільше задоволена своїм виступом. Мені ну, могло бути ще краще, зупинятися немає на чому, але от, результатами я задоволена на всі сто. Я була два роки тому теж на Європі, в Чехії, на світі, в Канаді. Там я взяла і ну, теж непоганий, ну, я взяла міжнародніка і я взяла перше місце. Я теж була щаслива, але щоб так як того разу, я, ну, це шевещі, ну, для себе навіть є з чим порівняти, ну і є над чим працювати. Зараз спортсменка готується до змагань з пауерліфтингу в Литві, який запланований на жовтень цього року. Тарас Бурак, Василь Панчук, новини на Суспільному, Тернопіль